نبی کے صحابہ سے ناموسِ صحابہ و اہل بیت پر علماء اہل سنت کے اتحاد و اتفاق اور ملکیر احتجاج کے بعد اور خاص طور پر مولانا عادل خان شہید رحم اللہ کی شادت کے بعد دیوبندی مکتب فکر بریل مکتبہ فکر اور اہل عدیث مکتب فکر کے نام اور علماء کی سیکورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں دو روز قبل لاہور میں خود کو سیکورٹی اداروں کا اہلکار ظاہر کر کے علامہ احتسام الہی زہیر کے بائی حشام الہی ذہیر کی ریکھی کرنے اور حملے کی کوشش کرنے والا تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا مزید اس حوالے سے پولیس کی تفتیش جاری ہے نبی کے صحابہ سے کے جو سلسلے یقیناً لاہور ایک بڑی تباہی سے بچ گیا اسی طرح مولانا عادل خان شہید رحم اللہ کے کیس میں حکمرانوں کی عجیب منطق ہے کہ ڈاکٹر عادل خان شہید پر حملے میں بھارت ملوث ہے اگر ریاستی اداروں اور حکمرانوں کے علم میں ہے کہ علماء بین الاقوامی طاقتوں کے ٹارگٹ پر ہیں یا بھارت پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بڑھکانا چاہتا ہے تو پھر ان صوبائی مشیروں و زیروں سے سیکورٹی واپس لے کر ان علمائے کرام کو کیوں نہیں دی جاتی کہ جن کی زندگیوں کو خطرات لاگ ہوتے ہیں اور مولانا کو سیکورٹی کیوں فراہم نہ کی گئی مولانا عادل خان شہید رحم نے جو احتیاطی سنت کا شجر لگایا ہے دشمن اسے کچلنے اور توڑنے کے لیے پاگل ہو رہا ہے مولانا شہید رحم دنیا افانی سے جاتے جاتے بندی مکتب فکر بریلی مکتبہ فکر اور اہل حدیث مکتب فکر کو یہ باور کراچوں کے ناموشِ صحابہ و اہل بیت کا دفاع اتحاد اہل سنت کی صورت میں ممکن ہے تاکہ دشمن صحابہ و اہل بیت کا چور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے اور اتحاد کو کامیاب بنانے کے لیے آپسی فروہی اختلافات کو ایک ضابطے کے تحت لا کر ان پر عوامی اختلافات سے بچا جا سکتا ہے مولانا شہید رام مفتی منیب الرحمٰن صاحب کے ساتھ مل کر کر کی اختلافات ختم کرنے پر کام کر رہے تھے اتحادِسنت کے پیش نظر مفتی منیب الرحمان صاحب مولانا حلیف جالندری مفتی تقی عثمانی صاحب اشرف جلالی صاحب علامہ اے طیشام الہی ظہیر مولانا لودیانوی صاحب سمیت دیگر علماء کے ہم مشرب علماء شاگرد ان کے مدارس کے سینئر اساتذہ اور ان کے مسالک کے نوجوان اور مدارس کے انتظامیہ اپنے اپنے علماء کی کم از کم اتنی سیکورٹی کو یقینی بنائیں کہ پاکستان دشمن عناصر ان لوارسوں کی طرح دن دہاڑے گولیوں سے چلنی نہ کرتے پیریں اور دشمنوں کے لیے کم از کم یہ آسان ہدف نہ ہو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ملک کے امن کی خاطر ان تمام علماء کرام کو فل پروف سیکورٹی فراہم کریں دوسری طرف علماء کمیٹی نے کاجلوں کی فی الفور گرفتاری کے لیے جمعے کے روز ہڑتال کی کال دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ علماء کی سیکورٹی کا مطالبہ بھی کیا ہے تاجر برادری اور ٹرانسپورٹ برادری نے ہڑتال کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے